Thank you. بار, swindon UK سے آپ کے ساتھ یہ لائیو مناظر دکھا رہا ہے اس وقت ہم سوینڈن uh, اس میں موجود ہے آپ کو یہاں یہ خوبصورت ٹاؤن سینٹر دکھا رہا ہے میں اپنا کیمرہ سے گزارش کروں گا کہ بارش ہو رہی ہے بڑا خوبصورت ویدر ہے لوگ شاپنگ کے لیے نکل رہے ہیں شاپنگ مال دیکھیے از اے بیوٹیفل آئی ووڈ ریکویسٹ مائی کیمرہ مین ٹو شو یو دس پریٹی ٹاؤن سینٹر آپ دیکھیے یہ خوبصورت ٹاؤن سینٹر میرے دائیں بائیں ساری شاپس میرے لیفٹ سائیڈ پہ میرے رائٹ right سائیڈ پہ اور بیک سائیڈ پہ تمام میں دوبارہ گزارش کروں گا اپنے کیمرہ سے کہ وہ آپ کو پورا ٹاؤن سینٹر دکھائے یہ دیکھیے جی کیا خوبصورت ٹاؤن سینٹر ہے لوگ شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں مارکیٹس میں آ رہے ہیں موبائل شاپس ہیں پرائمارک دی برینڈ آف گارمنٹس ہے شوز ہیں اس میں ماکس اینڈ اسپینسر ہے نیسٹ ہے مینی ادرس مینی ادر ڈچ مین ہیں بٹ بٹ ناٹ میکڈونلڈ ہیں شاپنگ مالز بیوٹیفل لوگ ابھی نکلے ہیں پلیزنٹ ویدر ہے اٹس اے سلائٹ ہے اور بڑا انجوائے کریں ویدر بڑا بڑا خوبصورت ویدر ہے اوپر بادل آئے ہوئے کلاؤڈس پٹی کلاؤڈس گرے کلاؤڈس ہیں اوپر اور نیچے لوگ انجوائے کر رہے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں شاپنگ مالس کھول رہے ہیں یہ ایچ سیمول ہے میری بیک پہ ایچ سیمول ہے اور میری لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے سر کے اوپر ہے وہ کار موبائل شاپ ہے کار موبائل ہاؤس ہے یہ دکھائیں گے آپ انجوائے کریں گے یہ دیکھیے بارہ شوریہ جی اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ہم آپ کو یہ دیکھیے چہروں پہ رونے کے دیں پیپل آر اسمائلنگ ویونل از ناٹ پرچیزیبل اسمائل از فری بچے جا رہے ہیں صبح صبح ہوڈیز پہنی ہوئی جیکٹس پہنی ہوئی ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں شاپ کریں گے آگے کرسمس آ رہی ہے کرسمس میں رونقیں لگیں گے یہ دیکھیے ہم رمضان شریف میں ہم حج میں ہم عمرے میں ہم کوئی ہمارا عید کے فیسٹیول آ جائے ہم مہنگائی کر دیتے ہیں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں پرائسز شوٹ کر جاتی ہیں لیکن یہاں ابھی قسمت آ رہی ہے تو سیل لگنی شروع ہو گئی ہے خوبصورت سیلیں لگی ہوئی ہیں لوگ ویٹ کرتے ہیں سیلوں کا سیلیں لگے گی لوگ بچوں کے لیے خریدیں گے اپنے دوستوں کے لیے خریدیں گے اور پھر جہاز بھریں گے یہ ٹوریزم بڑھے گا پرموٹ ہوگی ٹریڈ پرموٹ ہوگی یہ دیکھیے ان کے تین پرائم منسٹر ود ان نو منٹ میرا خیال چند دنوں کے اندر تین پرائم منسٹر چینج ہوئے کسی کو کان کان خبر نہیں ہوئی کوئی جھگڑا نہیں ہوا کوئی ہنگامہ نہیں ہوا کچھ لڑائی نہیں ہوئی کوئی مار کوٹائی نہیں ہوئی کوئی گھراؤ نہیں ہوا کوئی بسیں نہیں جلائی گئیں ہم ذرا سی بات ہوئی ذرا سا کوئی اکرنس ہو گیا اور ٹھونٹا ہوا تو ہم نے سب کو جلا دیا اپنی پراپرٹی جلا دی بسیں جلا دی گھر جلا دیا سب کچھ جرا دیا اور اپنی معیشت جلا دی اپنی امیت جلا دی تہذیب جلا دی لیکن یہ نہیں کرتے تو ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد یہاں پاکستانی کمیونٹی کے جو آئی کون ہیں بہت بڑے بزنس مین ہیں جو جن کے یہ میرے دائیں اور بائیں دونوں شاپنگ بہت خوبصورت موبائل شاپس ہیں ڈیجیٹل ساری ان کی لیبز ہیں کمپیوٹرز ہیں لیپ ٹاپس ہیں ایوری تھنگ اور بڑے معروف شاپ ہے آ آ آ معروف شاپنگ ایریا ہے جس میں لوگ آتے ہیں پاکستانی کمیونٹی آتی ہے اور یہ پاکستانی کمیونٹی کو ماشاءاللہ لیڈ کرتے ہیں خوشی غمی میں شامل ہوتے ہیں پاکستان کا نام بلند کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو ان کے ساتھ چیٹ کروائیں گے ان کا انٹرو کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہ اپنی خوبصورت دیہات کی بٹی پاکستان کی خوبصورت سرزمین کو چھوڑ کے گوروں کے دیش میں کیوں آئے ہمارے ساتھ لیے کی واچنگ ڈی این ایل آپ کا میزبانی کو جاوید کا معنیٰ آپ کو لمحہ و لمحہ خوبصورت پی ٹی مناظر دکھاتا رہے گا اسٹیٹون ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہیے Good camera, good camera. Ah, <laughs> Thank you, will you go? Come on. Can I eat? Thank you. It's look. Picture, don't look. Can you come up? Thank you. Uh, not over there, everyone. Sorry? Not over there. Okay, no, but they, they don't have iPhone. No. Uh, oh. Last 12. time you remember, I took your iPhone. I, I got a maximum iPhone uh, 12 at home. Oh, okay. If you want above 12, I can get that brand new on order. Oh. Yes, <laughs> brand new order. whatever i can price is, cheaper for you what just check the our price and i yeah. will uh, you good promote good promotion good all i'll get cheaper for sure. you sure. yeah. keep price We The same screen, you can have the it's not the issue. What does it say? It's 20, 20, huh? uh, 30 dp. I don't deal with the scenes. Okay. I don't deal with networks, only phones. Uh -huh. So the phone will work in there? the world. So you, the model, you, know? you can buy the same holier limo. You can buy the wherever you go. It's it's only the holier limo and load up yeah. yeah. on the same I do you know what the will be open for all of us? How do you know the way it's like, the check-out mic? Are you going to place it perfect? to start of the day. So, No, go to Yeah, go the mic. Can you give me one cover? There mm -hmm. is okay. okay. if you are sure. the sameاذ character. OK you Ke compra il uma presta-ra. Andurrach ska那麼 years ago. Never mind. Yeah, but I can get it, yeah. but no $1,000, then you have to give them on it. So I just want to know if you get money? Just $1,000. I have to arrange $1,000, keep it in mind. What is $1,000? $1,000, maybe cheaper. Like, average if you just manage $900 to $1,000. ون تھاؤزنڈ oh. you know, <coughs> <coughs> Why do you think you You want today? Yeah. You pay $1000 today, then I mean, that's uh, you will get it on YouTube. I That's what I'm saying. That I Oh, yes, hope you're better than your